Lovituri de teatru. Lobistul care l-a dus pe Dragnea la trump de un judecat publicația Hot News sublinierei pe jurnalistul Dante Pelag. Lobistul sublinierei Omul de afaceri Elliot Brody, semnatarul invitației în baza cerei Liviu Dragnea sublinierei Sorin Grindeanu au participat la o masă organizat la Trump International Hotel de presubliniere din Telesua, anunce de un judecat publicatia Sublinierei pe jurnalistul Dante Pelag. Pe lag sublinierei Hot News au scris în ultima perioadă mai multe articole despre relațiile lui Dragnea cu Proidi, despre contractele de armament cu subliniere legate de compania americanului, cu Ministerul Apărării Naționale sublinierei despre o presupus solicitare a omului de afaceri, cetră un parlamentar american. Se nu discute cu studiulierele DNA în timpul unei vizite la București studiul T. În ultima perioada site-ul hotnewsro.si fostul sau editor-coordonator si reporter Danta Palaga au publicat o serie de articole faimatoare despre domnul. Eliot Broidy, aparute a atât în România, dar si în afara României. Aceste articole recente și si afirmatiile subsecvente continuă în același timp informații gresite, false, manipulatorii, precum și si omisiuni grave, într-o manieră ce pare realizata cu obiectivul de a-i afecta domnului Broidy reputația. Suntem extrem de preocupați de aceste atacuri repetate și si bazate pe falsuri împotriva clientului nostru. În aceea si măsură, clientul nostru este preocupat de efectele acestor articole asupra securității naționale ale tarii dumneavoastră, Romania, si de motivele publicarii afirmatinilor falsese si de faimatoare. celor de mai sus, domnul. Droid a inițiat procedurile legale împotriva Honewsro. si domnul. Tapagația s-a felincat partile implicate să fie responsabilizate pentru acțiunile lor. Droidi va continua cu aceea și si determinare să se apere, Atat ca persoana, ca ții afacerile domniei sale, prin toate mijloacele legale posibile împotriva tuturor atacurilor falsesii defaimatoare, cu atat mai mult atunci când acestea pot genera pierderi pe o scara mai larga, este mesajul remis redacției Stiri pe sursero.de Salerno, din partea firmei de consultant legal internațional la Tamentevachins-LLP. Presa din SUA a scris despre controversatele lecturi pe care celebrul lobbyist Lyot Broidile ar avea cu oamenii politici din România. Eliot Brody este cel care i-a invitat pe liderul PSD sublinierei, pe fostul premier la ceremonia de investire a lui Donald Trump din ianuarie, 2017. <fie> Ulterior, Brody a deschis o filială a firmei sale în România, iar în scurt timp a câtigat două contracte de, contract de armament cu Ministerul Apărării Naționale. Broidia a înlesnit contacte sublinierei de plasri în sua ale unor politiciense terenii care l ar fi ajutat să încheie contracte, cum mai notează publicația de New York Times, menționând sublinierei invitația la un partid la hotelul din Washington al lui Trump pentru un parlamentar român acuzat de corupție, care a postat pe Facebook o fotografie cu presubliniere din tele. de pagini din mail despre contactele sublinierei afacerile lui Brody au fost oferite publicației de Times de către un grup anonim ce se declară o stil ului prin care Brody susține politicile americane în Orientul Mijlociu. Broidy -i ar fi trimis un e-mail unui oficial de la Washington în care îl sfântat să anuleze o întâlnire cu Laura Codroac sub pretextul ce-ar urma să fie înlăturat de la Efiadna. Elliot Broidy a trimis un e-mail lui Erois, președintele Comisiei de Afaceri Externe din Camera Reprezentanilor, în data de 8 august 2017 în care mi-a atrgea atenția ce nu ar trebui să se întâlnească la Bucureticul la Oraco Droacovesic.